وما زالت هذه الحكومه التي نحن فيها من من حسنه الى حسنه ومن مفاجاه الى مفاجاه قبل سنوات اخواني كان استيراد هذا البلد قبل سنوات استيراد هذا البلد قبل تقريبا ثلاثه او اربع سنوات هذا بحصائيات بحصائيات الحكومه البلد ما هو الان ما هو معلوم وحضرات المسؤولين قاعدين الان نسميهم بهم جزاهم الله خير متواضعين احنا قوما جاي نحكي بالفراغ قوما احنا وحدنا الان قبل اربع سنين وخمس سنين وهذا باستيرادكم وهاي بوصولاتكم لما العراق لما يستورد 100 مليون بس نابق هذا ناس تخاف الله هاي ناس تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى هاي هم الناس تخاف من مكر الله لما يستورد 100 مليون بس نابق شنو نابق يعني اذا ما استورد يعني شو يصير شو يصير بالله بقى يعني شو يصير نموت؟ شو يصير؟ بس حتى تودي تعرف تعرف شو يقول لك؟ حتى حتى تودي دولار حتى تجيب النبق تستورد نبق لانه انتم تخافون الله. اها لانه لو تؤمن مكر الله كان ما سويت هذه الناس، ابناء شعبك ناس قاعده بالخيم، كان استحيتوا. البلد مهدم ومخرب وانت تستورد لي نبق 100 مليون.